اللي يشوفك وقت دموعيك وانتي جيبت اضربيني فكيرت ان انا ظالمة قلبك ان وديك عمريك ما خلعتيني شكلي ما ان انا جرحك وديك عمريك ما ظالمتيني شكلي ما بسقف ليكي بكف ليه دورك كان جيد وجديد بس رجوعك ليا بعيد خليكي فاكره انكي خسرتيني يا حياتك زي رهان لا دايماً على لا لا على الخسران